Помолились та згадали полеглих родичів. В обласному центрі хмельничани вшанували загиблих у Другій світовій війні. У Хмельницькому містяни попрощалися з 40-річним військовослужбовцем, котрий загинув від поранень, отриманих на фронті. Жінка стала донором для власного чоловіка. Як почувається після операції з трансплантації подружжя? Військовий у відставці ветеран афганської війни Мунір Садиков розповідає, в 1941 році, коли гітлерівська армія напала на СРСР, йому був рік, тож про Другу світову знає тільки з розповідей. Зараз Мунір Садиков, 82, він очолює Хмельницьку міську організацію ветеранів і каже, в День пам'яті та примирення на військове кладовище за станом здоров'я не прийшли учасники бойових дій, які в громаді залишилося трохи більше двох з половиною десятків. За них, розповідає, віддати шану загиблим Прийшли молодші покоління.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 Ми до Європи йдемо, а Європа завжди святкувала Ось. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Хмельницькому попрощалася 40-річній військовослужбовцем Олексієм Шердюковим. З Олексієм воював на Бахмутському напрямку, розповідає його побратим Олександр. У нас звод БПЛА, ми всі дружні, все. у нас не було такого, що там хтось там хуже, хтось там краще. У нас була друга сім'я. Чуйний, добрий. За словами Олександра, Олексію подобалось куховарити. Він дуже любив пекти там торти, там, він навіть нам пекти і торти, там, і печиво, і там. Ну, іменно що він в кулінар... кулінарію. До кого день народження він там завжди готував там торти, там, і так він любив там плов зготовити. Там, ну, і, і взагалі по кухні. Поранення Олексій отримав під час виконання бойового завдання в Донецькій області, каже побратим. Получив осколкове ранення в голову. Ой, його госпіталізували в, госпіталь. Ой, ну, вже в госпіталі, там вже надавали йому допомогу, він півтора місяця боровся. За словами Олександра, в Олексія Шердюкова залишилася дружина, брат та сестра. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини. Хмельницький. Це подружжя Бориса та Євгена Приходьки. Сьогодні сьома доба після трансплантації нирки. Дружина стала донором для власного чоловіка, хоча вважала, що таке неможливо. У нас різна мала бути група крові. В армії мені поставили неправильну групу крові. То я собі третя група крові. Коли прийшлося шукати донора, мої всі поробили, всіх, втратився, третя, тільки у мене перша. Все, давай шукати, хто у нас первою групою. Оказалося, що жінка і син. Операцію з трансплантації зробили 27 квітня. Тривала вона близько п'яти годин, розповідає керівник групи експертів з трансплантології при департаменті охорони здоров'я Хмельницької ОВА Олексій Підбурняк. Аналізи і всі обстеження було виконано безкоштовно з оплатою за державні кошти. Виконували ми трансплантацію разом з колегами зі Львова, першим медичним об'єднанням. Процес виконання операції був нескладним без ускладнень. Особливості відбувалися після операційного періоду, тоді, коли підбираються медика які знижують імунну систему настільки, щоб не було відторгнення. Пацієнта сьогодні сьома доба, в принципі, ми могли б їх і на п'яту добу виписати, але ми хотіли ще за ними поспостерігати, вони абсолютно спокійно перенесли післяопераційний період в задовільному стані. Це друга операція із трансплантації нирки в області, розповідає Олексій Підмурняк. Першу робили торік. Сьогодні подружжя готують до виписки, вимірюють тиск і сатурацію. Основна задача – це розуміти правильність прийому медикаментів і правильність дачі аналізів тоді, коли це необхідно. Я вам дав пам'ятку таку спеціальну, там, де буде чітко записано препарат, який п'ється, що йде і коли які аналізи робити. Борис Приходько ділиться, що хоче зробити одразу після повернення додому. Походити по селі, по лісі. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне, Новини, Хмельницький.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 яким чином можливо тут якраз зіграла моя ота мій фейс, який бачили багато років люди по телебаченню, вони зразу посміхалися якось, вони от приходили в себе, тобто якась була така розгрузка. Аби познайомитися з учасницями інтеграційного заходу, організатори роздали їм картки з питаннями.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 Любомир Припута вирізає пелюстки червоного маку на майстерці. Хлопчик каже, знає, що в Україні війна. Такою роботою хоче вшанувати загиблих. Квітка, мак символ е, загиблих війні загибли, багато військових. В Україні з 2014 року символом пам'яті стала квітка червоного маку, розповідає організаторка культурно-дозвіллєвої діяльності спортивно-культурного центру Плоскирів Ольга Шевцова. Жінка каже, творці цього символу вклали у нього глибокий зміст. Якщо поглянути, то можна побачити, що це ніби як рана від кульового пострілу, оця темна серединка, це саме і вхідний отвір кулі, а червоне це ніби як рана, яка оточує цю кулю. Ольга Шевцова каже, до Дня пам'яті та примирення, який відзначають 8 травня, в спортивно-культурному центрі Плоскирів школярів навчають виготовляти квітку червоного маку. Коли Україна долучилася до європейського способу вшанування Дня пам'яті та примирення, ми так само, як і вся Європа, шануємо загиблих і використовуємо саме мак як символ квітки, яка Демонструє нашу скорботу за загиблими. Проводить заняття керівниця гуртка Інеса Яковлева. Перед цим пояснює значення символа, який робитимуть, роздає матеріали. Використовувати матеріали можна будь-які від паперу до тканини, фетру. Але сьогодні ми будемо використовувати такий матеріал, як Фуаміран, досить такий пластичний. Спочатку ми використовуємо шаблон, наносимо його на матеріал, потім всі елементи вирізаються і скріплюються один елемент за допомогою клею. Такий майстер-клас безкоштовний для всіх охочих дітей. Вони попередньо зареєструвалися, каже Ольга Шевцова. Основний месендж та посил цієї всієї акції, взагалі всієї цієї задумки з маками, щоб привернути увагу людей до тих подій, які відбувалися, і щоб не дати можливості їм повторюватися у подальшому. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. У волейбольному протистоянні на турнірі в Хмельницькому першими зійшлися команди Понінка Шепетівського району і «Лаунж Лайм із обласного центру. У складі місцевої збірної, яка грає в чорній формі, розповіла одна з її гравчин Юлія Шелест. Лікарка, перукарка, менеджер і ріелтор. говорить, з яким рахунком зіграли. Результати мене потішив. Мені здавалося, ми будемо виступати гірше. Першу партію ми програли, а другу виграли. Рахунок виходить один-один, і я думаю, це для нас невеличка перемога, так як. Ми виступаємо вперше в цьому році, отримали море позитивних емоцій. І, я думаю, ми тільки будемо продовжувати, це чудово. Команда «Понінка», як і «Лаундж за словами її гравця Володимира Плакси, аматорська, на турнір, каже, приїхали за досвідом. Хочемо побачити, поучитися, далі побачити, як другі грають, ну і себе відповідно показати. 12 команд, у складі кожного з яких виступає два чоловіки і дві жінки, беруть участь у турнірі з паркового волейболу, розповіла його ініціаторка, гравчиня місцевої команди Хмельничанка Ольга Вахрамєєва. За її словами, другий рік поспіль ігри приурочують до Дня пам'яті та примирення 8 травня. Цьогоріч турнір має благодійний характер. Благодійні внески сплачують команди. Приблизно 200 гривень з учасника, але якщо 12, ну десь біля 10 тисяч гривень. Усі кошти, каже Ольга Вахрамєєва, передадуть до одного з місцевих благодійних фондів. Участь у турнірі, за словами волейболістки, змогли взяти всі охочі. Вікового обмеження немає, тому що це благодійний турнір, тобто спільно маємо допомогти, чи можемо. Про систему ігор у турнірі розповіла його головна суддя Тетяна Алєксєєва. У нас чотири підгрупи, в кожній підгрупі по три команди. Дві зустрічі будуть в кожній підгрупі, в кожної команди, і потім буде фінал. Тобто, чотири команди виходять в фінал і грають між собою по кругу. За словами Тетяни Алєксєєвої, у турнірі дозволені і додаткові матчі. Ярослава Антушевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.